Královéhradecká hokejová mládež má za sebou desítky let úspěšného fungování, během kterého zaznamenala spoustu týmových i individuálních úspěchů. Na kluzišti pod Bílou věží vyrostla řada hokejistů republikového, evropského i světového formátu. A to včetně hráčů, kteří pravidelně nastupovali nebo nastupují v americké NHL. Na výchovu mladých hokejistů se v klubu zaměřují od těch nejmenších kategorií a zájem o hokeji stále trvá. Určitě zájem je a velice si toho vážíme. Máme tady v podstatě 11 kategorií úplně od těch nejmenších až po ty nejstarší, což jsou junioři. Máme kurz hledního hokeje, kde v tuhle chvíli máme asi 60 dětí a z těch vybíráme vlastně do prvních tříd ty nejmenší, takže vlastně pro příští rok to jsou dětičky. Ročníku 2018 a 2017. S kamerou jsme se podívali na trénink těch nejmenších hokejových talentů, kteří se s neuvěřitelnou dravostí a nadšením zapojovali do akcí na ledě. Mě zajímá, jestli tě baví hokej a jak se k hokeji vlastně dostal? Kdo tě k němu přivedl? Můj tačka a baví mě strašně moc a dávám goly. Tyhle nejmenší děti, ten kurz letního hokeje, tak vlastně tam si ty děti hrajou, učej se na těch brusličkách těpat, protože v podstatě ty pětiletí, čtytletí děti ještě sami od sobě ani neumějí pořádně chodit běhat, natož na těch bruslích, takže je to o té hře, o té radosti a o tom, že jsem chodí rádi, takže my jsme šťastný z toho, když ty děti jsou na tom ledě a, a, a smějou se a, a baví je to. Potom v těch vyšších kategoriích přece jenom začíná trošku drill, je to propojený i tréninkama v tělocvičně, chodí plavat a k tomu vlastně to gro, což jsou tréninky na ledě. V novodobé historii dosáhl klub na největší úspěchy, zejména pod hlavičkou Královských lvů a následně Mountfieldu Hradec Králové. Od ročníku 2013 až 2014 získali junioři a dorostenci celkem šest cených republikových kovů. Důležitým zlomem je pak 27. srpen 2015, kdy výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje potvrdil přijetí hokejového klubu Malfil Hradec Králové mezi Akademie českého hokeje. K získání statusu je zapotřebí splnit sérii přísných kritérií. Všechny akademické kategorie nastupují v nejvyšší soutěži. Tak akademie nám označuje v podstatě tři kategorie, je to kategorie u 20 nebo chcete-li junioři, pak je to kategorie u 17, což je dorost a od letošní sezóny nám sem spadají kategorie u 15, což je v podstatě devátá třída. V těchto kategoriích je trénování už velmi náročné a dostanou se sem jen ti nejlepší. Ta časová dotace těch tréninků je poměrně velká, dá se říct, že vlastně kromě, kromě hokeje a školy, ty kluci opravdu nemají na nic, na nic jiného moc čas. Trénuje se, v podstatě, trénuje se v podstatě od pondělí do čtvrtka někdy do pátka záleží. Záleží, jak zrovna jsou hrací dny. Vždycky dbáme na to, aby kluci jeden den v týdnu měli volno. Hokejový klub získal díky zařazení do Akademie řadu benefitů, a to nejen ve financování, ale především v metodické výpomoci, v organizování mezinárodních turnajů a v mnoha dalších věcech. Soubor všech těchto aspektů tak znamená, že by východu České metropoly je otevřená cesta k výchově kvalitního hokejistů nejen evropského formátu.